Bydlím v Praze a v počasí, jaký tam je, takový normální. V zimě zima a v létě teplo, občas až moc teplo. Bydlím v Austinu v Texasu. Počasí je velmi teplé po většinu roku a zimy jsou mírné. Jaro a podzim jsou poměrně krátké. A u nás se střídají všechny čtyři roční období, takže na jaře ještě trochu sněží. V létě bývá hodně horko, na podzim začne pršet a v zimě bývá většinou sníh. Říkáme, že v zimě má být zima a v létě má být teplo, no? takže to je asi takhle. No?